بسم اللہ رحم الحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجینئرنگ ڈیزائن انفارمیشن پلیٹ فارمس دوستوں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹرانزیکشن یا اسپیرل کرف جو کہ ہماری روڈس ہائی ویز کے اندر موٹر ویز کے اندر یوز ہوتی ہے اس کے اندر دو سائڈوں کے اوپر ہمیں ٹرانزیکشن دی گئی ہوتی ہے جو کہ ایل ایس ون ایل ایس ٹو کے نام سے بتائی گئی ہوتی ہے ڈرائنگس کے اندر اگر میں آپ کو ڈرائنگس کا ویو دکھاؤں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائپ کی وہ کرگ ہوتی ہے اس کے بیچ میں ادھر ہمارے پاس ایسی اور ٹی ایس اور ایس سی درمیان میں ہماری ٹرانزیکشن ہوتی ہے درمیان میں ہمارے پاس اس کی اسپائرل کرگ ہوتی ہے اور آخر میں آکے کے ہمارے پاس اسی طرح دوبارہ ایل ایس ون اور ایل ایس ٹو کے اوپر ہمارے پاس سی ایس اور ایس کے اوپر ہماری یہ کرب ختم ہے اور درمیان میں اس ٹائپ اس کا ڈیٹا دیا گیا ہے جس کے اندر آپ کے پاس پی Thing, sting, angle, اور اسپائرل ان جو ہمارے پاس جا رہا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل اور اسپائرل آؤٹ ایل ایس ون اور ایل ایس ٹو کی ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے اور درمیان میں سرکولر کرف یہ جو ہمارے پاس آ رہی ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے تو ان اس کرف کے جو کوڈینیٹس وغیرہ ہیں اس کے سی ایس سے لے کے ایس ٹی ایس سے لے کے اور ایسی تک کے اور اس کے درمیان میں پوری اس کی کیلکولیشن ساری یہ اس پروگرام کے اندر آپ کو بتائی جائے گی یہ بہت سمپل پروگرام بنا ہوا ہے جسٹ اس کے اندر آپ نے ادھر سے ڈیٹا انپوٹ پٹ کرنا ہے آپ کا اسٹار اسٹیشن اس کی ایسٹنگ نارتھنگ اور درمیان میں جو اسپائرل کرو کی ڈیٹیل آ رہی ہوگی اس کا آپ نے اسٹیشن دینا ہے پی آئی اسٹیشن اور پی آئی نارتھنگ دینی ہے آپ نے اس کا ریڈیس انپٹ کر دینا ہے ایل دینی ہے اور اسی طریقے سے جدھر کرو آپ کی اینڈ جو پوائنٹ ہے کرب اینڈ ہو رہی ہے اس کا اسٹیشن اور اس کی ایسٹنگ نارتھنگ آپ نے دینی ہے یہ جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر جسٹ آپ نے دسے ڈیٹا انپٹ کرنا ہے ڈیٹا انپٹ کریں گے تو نیچے آپ کے پاس پوری ڈیٹیل آ جائے گی بس یہی ڈیٹا آپ نے انپٹ کرنا ہے سمپل سا پروگرام ہے بہت یوزفل پروگرام ہے اس کے بعد آپ کی ادھر ڈیٹیل آ جائے گی ساری بیرنگ آپ کی ون بیرنگ ٹو پی آئی اسٹیشن اسی طرح ٹی ایس اسٹیشن آ جائے گا اس کی ایسٹنگ نارتھنگ ایس سی اسٹیشن اس کی ایسٹنگ نارتھنگ سی ایس اسٹیشن اس کی ایسٹنگ نارتھنگ اور اسی طرح ایس ٹی اسٹیشن اور اس کی ایسٹنگ اور نارتھنگ ادھر آپ کے پاس آ جائے گی اس ٹیبل کے اندر یہ ہمارا پہلا ٹیبل ہوئے گا سیکنڈ نمبر کے اوپر کرو ایل ایس ایل ایس اور کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے پاس ادھر کیلکولیٹ ہو کے جائیں گے جی ان کی کرو ہو رہی ہوگی ट्रांजिशन उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी जाएगी इस टेबल टेबल के अंदर अंदर आपने कुछ भी नहीं करना आपके हो जाएगी, सारे फार्मूलास इसके अंदर लगे हैं हैं आप इसको चेक कर सकते हैं। से जो है एलिमेंट होंगे اپیکس ڈسٹینس ایم او وغیرہ یہ سارا آٹومیٹکلی کیلکولیٹ ہو جائے گا اسی طرح اسپائرل آؤٹ والی سائڈ کے اوپر بھی جو اس کے ایلیمنٹس ہوئیں گے یہ سارے آٹومیٹکلی آپ کے پاس ادھر کیلکولیٹ ہو جائیں گے جسٹ آپ نے یہ ڈیٹا ادھر سے انپٹ کرنا ہے اسی طرح سے تھرڈ نمبر کے اوپر جو آپ نے کواڈینیٹس کی کیلکولیشن آ جائے گی ادھر سے آپ نے اسپیشل انٹرول دے دینا ہے جتنے جتنے ڈسٹینس کو کواڈینیٹس چاہئیں وہ آپ نے اسٹیشن اسی اور پلس کے اندر دے دینا ہے اور نیچے آپ کا پاس لینک, لیٹ کے پاس سینٹر لائن سے کوآڈینیٹس لیفٹ سائیڈ کا جو سیٹ دیا ہو گیا ہوگا اس سے کواڈنیٹس اور رائٹ سائیڈ کے کواڈینٹس سارے آ جائیں گے نیچے تک اور پوری ڈیٹیلز وغیرہ ساری ادھر آئے گی آپ کا ٹی ایس کدھر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے ایس سی کدھر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے درمیان میں سرکولر کرو اور یہ الگ الگ آئی ڈیز کے اوپر اس کی پوری ڈیٹیلس بنی ہوئی ہے تو یہ پورے کوآڈنیٹس آپ کے آفسیٹ سمیت سارے کیلکولیٹ ہو جائیں گے بہت یوزفل پروگرام ہے میں یہ پروگرام آپ اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا ادھر سے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بہت یوزفل پروگرام ہے آپ اس کو ویڈیو کو آپ میری اینڈ تک دیکھیے اس کا پروسیس آپ نے دیکھنا کہ میں نے یہ ڈیٹا کیسے ان پٹ کرنا ہے اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے اور سمجھنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے پی سی کے اندر اپنے موبائل کے اندر سیو کر لینا ہے اور جو سا بھی آپ کے پاس جدھر بھی آپ کے قرب وغیرہ آتی ہیں اس وائرل کرو ٹرانزیکشن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب ڈیٹے کے متعلق ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ادھر سے یہ سارا ڈیٹا میں اریز کر دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہ ڈیٹا میں آپ کو انپٹ کر کے دوبارہ بتاؤں گا تو یہ ہمارے پاس ادھر سے یہ ان پٹ ہم نے ڈیٹا کرنا ہے ادھر سے یہ ٹیبل خالی ہو گیا تو نیچے آپ کی ساری کیلکولیشن ساری نل ہو گئی ہے اور یہ سارے اس میں ایرر آ رہا ہے اور کوئی چیز آپ کے سامنے ادھر نہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو یہ اس کے اندر اسی طریقے سے ہم نے ڈیٹا ان پٹ کرنا ہے یہ ڈیٹا کا ٹیبل ادھر میں نے رکھا ہوا اپنے سامنے ایزی طریقے سے تاکہ ہم اس کو ان پٹ کر سکے تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو اس کی ڈرائنگس کے اندر بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کی ڈرائنگ کے اندر یہ ڈیٹا آپ نے کدھر سے اٹھانا ہے تو یہ آپ ڈرائنگس کے اوپر آ جاتے ہیں ادھر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جدھر سے آپ کی کرو ہو رہی ہے یہ ایس ٹی ایس اسٹیشن ہے ایس اس سے پیچھے والا کوئی بھی جس کے آپ کے پاس کواڈنیٹس اویلیبل وہ آپ نے اور وہی اسٹیشن آپ نے دینا ہے میں نے ادھر لکھا ہوا ہے اس کی है, है। आपके पास लाजमी नहीं है का भी इदर दे सकते हैं। इसी सो इसके अंदर तो ये पास कोर्डिनेट्स का यह डेटा है इधर तो आपने सबसे पहले इधर स्टार्ट इस स्टेशन के ऊपर सामने आ जाना है इधर और इधर जीरो जीरो स्टेशन इंटर कर देना है उसके बाद स्टिंग की वैल्यू है डबल फोर एट टू डबल एट डबल फोर एट टू ڈبل ایٹ پوائنٹ سیون فور سیون اسی طریقے سے نارتھنگ اس پوائنٹ کی ون فور تھری فائیو ایٹ ڈبل سیون پوائنٹ ڈبل فائیو ٹو یہ آپ نے سب سے پہلے ٹیبل کے اوپر ادھر انپٹ کر دیا نئی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میں نے ضروری ضروری لکھا ہے آپ کے بینک اوپر جو سب اسٹیشن ادھر ہے آپ اسٹیشن کو دے سکتے ہیں پی آئی کو بھی پچھلے اسٹیشن کو دے سکتے ہیں اگر آپ نے اگلی आप آپ کے پاس اپنا پی کا جو یہ یہ والا اس چارٹ کے اندر ان پٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیکنڈ نمبر کے اوپر آ جانا ہے اپنی مین کرف کے اوپر یہ کرف آپ کی آ رہی ہوگی اس کا ڈیٹا آپ کا ڈرائنگ کے اوپر دیا گیا ہوگا کسی جگہ کے اوپر آپ نے یہ والا اسٹیشن ان پٹ کر دینا ہے اس کی نارتھنگ اس کی ایسٹنگ اور ادھر سے جو سرکولر کا جا رہا ہوگا ریڈیس یہ ریڈیس آپ نے اس کے اندر انپٹ کرنا ہے پہلے نمبر کے اوپر تو ادھر کیسے کرنا ہے ڈیٹا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس سٹیشن ہے ادھر یہ آپ نے سیکنڈ ٹیبل کے اوپر آ جانا ہے ان کے اوپر ان کے اوپر پہلا سٹیشن ہے ہمارے پاس 38, 36, पॉइंट सेवन सेवन उसके बाद इसी पॉइंट की स्टिंग है हमारे पास ये आप देख रहे हैं फोर फाइव वन टू नाइन एट पॉइंट उसके बाद आपने इसकी नॉर्थिंग दे देनी है वन फोर थ्री थ्री फोर नाइन एट पॉइंट थ्री फाइव थ्री یہ آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ ہم نے اس کی نارتھنگ دے دی ادھر اس جگہ کے اوپر اور اس کے بعد اسی کرف کا ہم نے ریڈیس دے دینا ہے تھری فائیو ڈبل زیرو یہ ایل ایس ون اور ایل ایس ٹو یہ آپ نے کدھر سے دینی ہے یہ آپ نے اسی طرح آپ کی ڈرائنگ کے اوپر آ جانا ہے ادھر تو یہ آپ کے پاس ایل ایس اسپائرل ان اور یہ ایل ایس ٹو اسپائرل آؤٹ کے نام سے یہ ادھر ڈرینگ دی گئی ہوگی ادھر آپ کے پاس اسپائرل ان کے بجائے ادھر آپ کے پاس ایل ایس بھی ہوگی تو اس کے اندر جو ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو لینتھ جا رہی ہے یہ جو ایل جا رہی ہے ادھر یہ ہمارے پاس لینتھ بھی کسی ڈرنگس میں دی گئی ہوتی ہے کسی رینگ میں یہ ایل ایس کے نام سے بھی دیا گیا ہوتا ہے یہ جو لینتھ ہوگی ٹو ففٹی اور دوسری سائڈ کے اوپر 200 ہمارے پاس جا رہی ہے لینتھ تو یہ دونوں لینتھ آپ نے اس کے اندر دینی ہے یہ آپ کے اس ڈیٹے کے اوپر لکھی گئی ہوگی یہ آپ کی ٹرانزیشن کی لینتھ ہوئے گی ٹو ہماری LS1 ہے اور 200 ہماری LS2 ہے تو آپ نے اسی طرح ڈیٹے کے اوپر آ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ادھر ٹو ففٹی اور نیچے آپ نے ٹو ہنڈریڈ آپ نے ادھر انپٹ کر دینا یہ آپ کی مین کرو کا جو ڈیٹا ہوئے گا یہ ہمارے پاس ادھر آ جائے گا اس کے اوپر سے ساری کیلکولیشن ہوئے گی اس کے بعد آپ نے ادھر تھرڈ نمبر اینڈ آف پروجیکٹ یو پی کے اوپر آ جانا ہے اور جدھر اپنی کرو آپ کی اینڈ ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے یہ آپ کی کرف ختم ہو جائے گی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس یہ ادھر نیکسٹ شروع ہو رہی اس, اس, اس کا کر کوئی بھی سٹیٹ جو کویشچن جا رہا ہے جیسے تک آپ کو کوآڈنیٹس چاہئیں وہ سٹیشن آپ دے سکتے ہیں اسی کوآرڈینیٹ دیں گے نیکسٹ پی ایس بھی آپ دے سکتے ہیں یا اگلی کرف کے اوپر ہم آتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ ادھر سے جو آپ کی نیکسٹ پی آئی آ رہی ہے یہ آپ کی پی آئی آ رہی ہے یہ آپ کے پاس اس کا ڈیٹا دیا گیا ہوگا تو آپ اس کا بھی پوائنٹ ادھر سے انپٹ کر سکتے ہیں ادھر اسی طریقے سے تو آپ اس میں صرف جو سبھی بھی آپ کے کو پاس کوآڈنیٹس اس کے اویلیبل ہیں وہ کوآڈینیٹس آپ نے ادھر اس کے اوپر انپٹ کر دینے آپ نے ایس ٹی اسٹیشن جو ہمارے پاس اینڈ اسٹیشن ہوئے گا اس سے آگے والے ٹھیک ہے ہمارے پاس اسٹیشن ہم نے اگلے ایک کرف کا دیا گیا ہے ادھر تو ہمارے پاس ایٹ ایٹ سیون سیون پوائنٹ فور ایٹ تھری یہ سب سے پہلے ادھر آئی ڈی آپ نے دے دینی ہے اور اسی طریقے سے ادھر اس کا کواڈینیٹس ہیں ہمارے پاس ہے فور زیرو ٹو ایٹ پوائنٹ ون اور اسی طریقے سے اس کی ناسنگ فور یہ آپ نے ڈیٹا ان پٹ کر دینا بس اس کے اندر آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈیٹا آپ نے انپٹ کرنا ہے اور نیچے آپ کی ساری کیلکولیشن یہ جو ڈرائنگس کے اوپر ہماری ہوئی ہوئی ہیں فرسٹ نمبر ڈرائنگ کے اوپر یہ جو کیلکولیشنز وغیرہ ہوئی تھی یہ ساری کی ساری کیلکولیشنز بھی آپ کے پاس آ جائیں گی اور اس کی پوری ڈیٹیل بھی آ جائے گی آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں یہ ڈیٹا آپ نے انپٹ کر دیا آپ ادھر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پاس ادھر پی ایس اسٹیشن ون فور ون فورتھ پوائنٹ سکس ٹو سکس اور اس کی اسٹنگ نرتھنگ آ گئی ہے ایس سی اسٹیشن آ گیا ہے اس کے ادھر آ گئے ہیں اور اسی طریقے سے سی ایس اسٹیشن اور ایس ٹی اسٹیشن کی پوری کیلکولیشن ادھر ہمارے سامنے آ گئی ہے اس ٹیبل کے اوپر بیرنگ ون بیرنگ ٹو اور پی آئی اسٹیشن آٹومیٹکلی کیلکولیٹ ہو کے آ گیا یہ سارے کا فارمولا اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ ایکسل کے اوپر بنی ہوئی ہے اس کے اوپر سارے فارمولاز لگے ہوئے ہیں آپ ڈبل کلک کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا اگر آپ ڈسٹرب کرنا ہے تو اپنی اس فائل کو آپ نے ادھر سے سیو ایس کر لینا ہے سیو ایز کر کے اور آپ اس کے اوپر اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں کمپلیٹ تاکہ آپ کی اوریجنل فائل آپ کو ڈسٹرب نہ ہو اس کے بعد آپ یہ نیچے آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ ہیں کہ یہ پورا ادھر اس کی ڈیٹیل ساری آ گئی ہے ادھر ہمارے پاس پوری اس کی جو ڈیٹیل ہے ایل ایس پاس لینتھ گئی ہے اس کے بعد پی کی ویلیو آ گئی ہے پی کی ویلیو ادھر کے سامنے ادھر اسی طریقے سے ٹی ہماری ہے مین ادھر جو وہاں پر جا رہی ہے اس کی جو یہ آخر میں آپ یہ لینتھ دیکھ رہے ہیں ٹو یہ ہمارے پاس لینتھ آ گئی ہے اسی طریقے سے آگے ہمارے پاس اس کی ایکس کی ویلیو آ گئی ہے ٹو یہ اور اسی طرح وائی کی ویلیو آ گئی ہے ہمارے پاس ٹو اور اسی طرح ای کی ویلیو کے کی ویلیو اور اسی طرح اے اور یہ ساری ویلیوز آپ کی ادھر آٹومیٹکلی کیلکولیٹ ہو جائیں گی درمیان میں آپ کے پاس سرکولر کا جو کروس تھے وہ سارے ایلیمنٹس ادھر آ ہیں اور اسی طریقے سے اینڈ کے اوپر جو آؤٹ کی آپ کی اسپائرل کی لینتھ اس کے سارے اسٹیشن اس کی ساری ویلیوز ادھر آپ کے سامنے ادھر کیلکولیٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس ایک مین اس کی کیلکولیشنز ہیں ہوتی ہے سفر پیرا کرفس کی اس کے اندر سارے فارمولاز اس کے لگے ہوئے ہیں آپ اس کو ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں اسٹیشن انٹرویل آپ ادھر سے زیرو کر دیں گے زیرو زیرو ادھر سے میں کر دیتا ہوں ساری ویلیوز کو تو آپ یہ دیکھیں گے نیچے ہمارے پاس ادھر سارا اس کی کیلکولیشن ختم ہو گئی ہے تو ابھی آپ نے سب سے پہلے آپ نے اسٹیشن انٹرویل آپ کو کتنے کتنے ڈسٹینس کے اوپر اس کے کواڈنیٹس چاہئیں آپ کو ایک میٹر کو اوپر چاہیے آپ ادھر سے ون کر دیں ون کریں گے تو یہ ساری آر ڈی آپ کی ون ون میٹر کو اوپر آ جائیں گی اسی طریقے سے آپ اس کی آر ڈی ٹو کار دیں گے تو یہ آپ کی ٹو ٹو میٹرس کے اوپر سارے گے کار دیں میٹر کو میٹر اور اسی طریقے سے آپ اس کو ٹوئنٹی فائیو میٹر کے اوپر کرتے ہیں تو یہ آپ کے سارے کواڈنیٹس ٹوئنٹی فائیو فائیو کے اوپر ادھر کیلکولیٹ ہو جائیں گے اسی طرح لیفٹ آف سیٹ ہے آپ کا لیفٹ آف سیٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ابھی جو کواڈنیٹس آ رہے ہیں وہ سارے سینٹر کے ادھر آ ہیں ہم نے زیرو زیرو کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس سینٹر کے کواڈینیٹس ہی لیفٹ سائڈ کے اوپر اور رائٹ right سائڈ کے اوپر آ ہیں تو آپ نے جو ویلیو دینی ہے مائنس فائیو میٹر کے اوپر آپ کو لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو اس کے آف سائٹ چاہیے تو یہ آپ کے فائیو فائیو میٹر کے اوپر سارے آف के ऊपर جائیں گے اسی طرح رائٹ right سائڈ کے اوپر بھی آپ کو فائیو میٹر کے چاہیے تو یہ آپ کے سارے آف سائٹ جو ہے آپ کے فائیو میٹر کے آ جائیں گے تو سینٹر لائن کے جو ہے وہ سینٹر और سینٹر, لین, سینٹر, لین, سینٹر لین کے اوپر آپ کے کواڈنیٹس جو جو آف سیٹ آپ ادھر سے دیتے جائیں گے ٹین میٹر کے اوپر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے فائیو میٹر کے اوپر رکھنا ہے تو یہ آپ کے ادھر لیفٹ سائڈ کے اوپر ٹین میٹر اور رائٹ سائڈ کے اوپر فائیو میٹر کے آ جائیں گے اسی طریقے سے ٹین میٹر اور اسی طریقے سے جو جو سے بھی آپ نے آف سیٹ دینا ہے لیفٹ آف سائٹ آپ نے مائنس کے سینٹ کے ساتھ دینا ہے اور رائٹ آف سیٹ آپ نے ادھر سے پلس کے سینٹ کے ساتھ دینا ہے تو یہ آف سیٹ آپ لازمی نہیں برابر دیں آپ اس کو اللہ علی بھی دے سکتے ہیں ان آفسیٹس کو جتنے جتنے ڈسٹینس کے اوپر آپ کو چاہیے جو جو سو آف سیٹ تو آپ کے آف سیٹ کے اوپر آپ اس کو دیں گے تو یہ آپ کے سارے کوآڈینیٹس انہیں آر ڈیز کے اوپر زیرو زیرو آر ڈی کے اوپر لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس کوڈینیٹس کی ویلیو یہ ہے سینٹر لائن کے اوپر یہ ہے اور رائٹ سائڈ کے اوپر یہ ہے اسی طریقے سے یہ پوری آپ کی کیلکولیشن نیچے تک ہوئے گی اور جدھر آپ کے پاس یہ ہمارے پاس جو یہ سے سے سے کا گے اسی کے تو پاس ختم میں امی کرتا ہوں نے بہت یوزفل شیٹ ہے یہ شیٹ آپ کو اسپائرل کلر کی کیلکولیشنز کے لیے آپ کو یا تو سول تھری کا سافٹ ویئر یوز کرنا پڑتا ہے ایگل پوائنٹ کا یا کوئی بھی ڈیزائننگ سافٹ ویئر کرتے ہیں اس کی وغیرہ آتی ہیں یا آپ کے پاس کوئی پروگرامر ہے پہلے ہمارے پاس آٹھ سو ہوتا تھا اس کے اندر یہ پروگرام ہوتا تھا چھوٹے ایٹ ایٹی ایٹ ففٹی وغیرہ ہیں اس کے اندر اس کی کیلکولیشنز نہیں ہوتی بہت لمبا پروگرام ہوتا ہے بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے تو ابھی نیا دور چل رہا ہے اس کے اندر کے اندر ساری ہوتی ہے تو آپ نے کو اپنے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پی سی کے اندر سیو کر لیں اور جیسے جسٹ آپ نے ڈیٹا انپٹ کرتا جانا ہے تو وہ آپ کی ساری کیلکولیشن ہوتی جائے گی تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا اور جیسے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے استعمال کے اندر لے آئیں تو دوستو یاروں کو ضرور انوائٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور میرے چینل کے اندر کافی ساری انفارمیٹیو ویڈیوز موجود ہیں جن کو دیکھ کے آپ اپنا سروینگ اور انجینئرنگ کے حوالے سے جو بھی آپ کی ورکنگ ہے ساری آپ کر سکتے ہیں آپ میں مجھے بتائیں میں آپ کو اس کی پریکٹیکل اور اس کی شیٹس آپ کو ایکسل بنا کر بنا کے دوں گا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اللہ حافظ